Resturnare de situaie în cazul audierii lui Tudorel Toader, am primit invitaia la orele 13.01, am răspuns la orele 17.07. Ministrul Justiciei, Tudorel Toader, precizează, într-o postare pe Facebook. Ce joi va participa în Parlament la ora guvernului, la invitația PNL, pentru a răspunde la întrebările referitoare la raportul greco. Mâine 305. 2018 Laurele 12,00 la invitația PNL voi participa la ora guvernului pentru a răspunde la întrebările referitoare la raportul greco. în acest sens pe data de 2504 2018, la orele 13.01, am primit invitația, confirmând participarea în acea subliniere easy, la orele 17.07, a scris Toader pe pagina sa de socializare. Într-o declarație pentru Pres, ministrul justiției a spus ce, până la momentul posturii, nu a primit nici o adresă de replanificare a invitației, reiterând faptul că va participa la dezbatere, conform programului. Presubliniere din telepenele, Ludovic Orban a anunțat pe 11 aprilie că liberalii au decis să convoace pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, la dezbaterea ora guvernului. La Senat, în contextul raportului grupului statelor împotriva corupției al Consiliului Europei. Greco se declara profund îngrijorat de anumite aspecte ale legii privind statutul judectorilor sublinierei al procurorilor, ale legii privind organizarea sistemului judiciar sublinierei ale legii privind Consiliul Superior al Magistraturii adoptate recent de Parlamentul României, precum sublinierei de proiectele de amendamente la legislația penală. vice liderul grupului PNL, Eugen Curvulescu, a anuncat că ministrul justiției, Tudorel Toader, va veni în plenul Senatului, la ora ministrului, pe data de 9 mai, la ora 10.00, sublinierea nu pe 3 mai cum era inițial stabilit. El a precizat. Pentru Ager Press, ce amânare a fost propus de liderul grupului PSD din Senat, Ervan Nicolae, care a motivat amânarea prin faptul ce joi, 3 mai, ministrul Tudorel Toader particip la subliniere din ca de guvern.